Žudil do nás jeden šúhaj švarný Ale mýjo moja mamka bráni Ach mamičko, mne zabraníte Voto láska, aby mne vidíte Ach mamičko, mne zabraníte Voto láska Have my Jivo moja, ja ti ho zavrám, bo, žal, bo ja vina, mi nežal, boja ťa otrávľu. Na zúputi, opravu, lovina. Tam ju umreš, Jivo moja, milá. Na zúputi, opravu, lovina. Tam ju umreš. Komo ja Kej Anička finečko vpila, svojí mamky ďakovala. Ďakujem vám za vážna poj, drahuj, s už sa ľuču s vami. Ďakujem vám za vážna poj, drahuj, s už sa s vami!